Come on, Помер його тато, мама вийшла в друге замість за князя Дольського. Помер Дольський. І єдиною сподкоємницею всіх маєтків цього князя Дольського лишалася його одна дочка Катерина. І за законом того часу мали б з'явитися опікунні, взяти над тою дівчинкою опікунство і взяти в управління її маєтки. Тому це вже, ну, це вже важко взяти свої литвуарі. Людина легенда в цій вишневекці говорила про те, що вони не литвалися. Одинфа – це не та, яка литва є сьогодні. Звичайно, щоб ви собі уявляли, в принципі, полишня велика Затовська кністівства – це надвеликий да, шматок за сучасної литвуусі. А коли їм пратерина заборонила назву, розкроювати литву, дала їм назву Білорусі, яка була штучною, то назву литви взяла собі невеличка Жимайка, яка деякі розповіться і до сьогодні. От і, знаєте, дуже цікавий випадок стався в 1917 році, коли країна Литви, коли Прибавки отримали незалежність, Литва звернулася до Москви з вимогою віддати кінину Литовської метри. Іби все ловіше, Литовська метрика має бути в Литві. Москва відновила, а потім, на друге звернення, просто перехитрила, але на поставила одну єдину умову. І тому все, що навіть на Литовській мові. І що ви думаєте, більш ніж півтисячі то були був метрик, і вони по жодного слова по-російськи там не було. Все було на дар і староруський, і Тобто мова діловодства була наша, мова усна була подібна до розвинена. І у цім які до того плати надар і я на я Так, розповідаємо далі. Тут, бачте, Назарея, далі це для моїх вадовичів, вищий відсовувальний твайд за моєю швидкою, на якого представний заснований за поліські січі, ввели на боротьбу складно дваників і після я скажу, тільки одне, а час пройші зустрічний. Коли воробної ще написали його працювати «Антерію», і ще й Дойду, що повинні допомогти запутанські напади, то антирійні часа, що я у славу кінця схожі нападу, тоді людей не вистачить. Кожен моєї місті сіл річ на тиждень, віддається напад. Це там постійні рейди. на через абзац написано таке речення, де Не хочеться. Ой, Тут бачите залишки колишньої оборонної системи. Один батько, другий. що Yeah, it's <laughs> Нет, не понимаете, что молодой. А а магазин налево. Я там была. А що ви тут? А ми у дуба поводимо. А що ти там став? побачив, що ви робите,